що Бога боїться, що Божі шляхи вибирає в житті. Її ніколи не похитнеться на скелі міцні, бо збудований він. І жінка твоя, як лоза плодовита, всередині дому твого. Відні твої, наче парвість оливки навколо столу твого. Це є дар Божий родина, Даний нам Богом святим, Віра від батька до сина, Світить, як сонце усім, хай запануть. Це таємниця Божа велика, що двоє стали тілом одним, що двоє, довірившись, Богу в усьому, крокують до вічності разом із ним. Христос заповів так любити взаємно, як він любить серву свою, і таке життя є свою сім'ю, це є дар бажені родина. Даний нам Богом святим, Віра від Вар'я до Сина. як сонце усі, Хай запанує В наших сім'ях любов і подарунь. Хай запану, всі синях любов, и бога руби, світу відрошення знов, хай запану, синях любов. Родина це Божий дар.